بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحل الأمثل لعلاج مشكلة علامات الساعة الكبرى التي سوف تحدث من مصر أهم علامات الساعة الكبرى التي سوف تحدث من مصر وهي عودة السيد المسيح مرة أخرى إلى الأرض ليقيم فيها العدل والسلام طبعا وسوف يتخذ منها مصر منبرا له وهو ايضا يمثل عند المسلمين كذلك المهدي المنتظر وعند اليهود ملك اليهود المخلص الذي ينتظرونه حتى الان الذي سوف يأتي من صلب سيدنا داوود فهذا هو الذي ينتظرونه والمسلمين ينتظروا اللي هيجي من ولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها التي تزوجت سيدنا علي وهي بنت الرسول عليه الصلاه والسلام فهيجي من نسلها هذا الشخص وفي نفس الوقت اليهود يدعون ان هو عيجي من نسل سيدنا صلب سيدنا داوود يبقى هيجي هو من البطون من من اهل البيت ومن الزهور أيجي من صلب سيدنا دو، يعني المهد المنتظر هو عبارة عن اتحاد بين سيدنا اسحاق وسيدنا اسماعيل ليعود ليكون ابراهيميا يعني مؤمنا بجميع الاديان زي باقي المرسلين برضه يعني عادة القرى مرة اخرى مع المهد المنتظر بهذه الطريقة انه توحدت الشعوب والفرق في رجل واحد يعني شوف بقى ازاي ربنا بيعمل طيب احنا عايزين نعرف بقى علاماته هيجي ازاي طيب من مصر انا قلت بقى ايه في نقطتين مهمين هما هيظهروا من مصر اساسي اول حاجه الملكه كيلوباترا التي هي في هذا البحث دبت الارض التي سوف تخرج اخر الزمان ليه بقى هتخرج الملكه البطره دي هتخرج مثل اهل الكهف احنا هنعصر عليها الاول هيجي السيد المسيح إليها بعد كده يقوم باحيائها من جديد امام العالم كله يبقى دي ايه البطاقه التعريفه اللي احنا عرفنا كده ازاي هنتعرف على المهدي المنتظر او السيد المسيح او ملك اليهود المخلص فكلهما واحد ماشي في بقى حاجة تانية هتيجي برضه اللي هو انهيار السد العالي اللي انا بتكلم فيه لانه هو ده سد ياجوج ومأجوج اللي بناه قبل كده اسكندر الاكبر زمان لانه هو بيقول ربنا في القرآن الكريم حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما يعني بين السدين وجد من دونهم قوم من دونهم هنا يعني لم يقوموا بابنيين عند وصوله الى هؤلاء القوم لم يكن هناك اي سدين مبنيين عند وصوله عند القوم دوله. قالوا له ابنا سدا فبنالهم ايه سد واحد السد الثاني بقى ده يقام قبل علامات الساعه الكبرى وهو الذي سوف ايه هو بقى السد اللي هو السد العالي لانه مقام عند مطلع الشمس اللي هو مدار السرطان كما هو معروف فمطلع الشمس هي مدار السرطان اقصى نقطة للصعود الشمس فيها لعشان انا راجل جغرافي ودارس جغرافيا وعارف انا بكلمكم في ايه فاقصى صعود للشمس هو مدار السرطان اللي هو بشكل ايه فصل الصيف عندنا ويشكل فصل الشتاء في جنوب افريقيا خلاص. فهو ده ايه اللي هيكون عنده ليه لقبن بقى كمان واحد من صحابي جاء الى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انا رأيت سد يأجوج ومأجوج قال له انعته دي قال وجدته به ترك حمراء وترك بيضاء مشارقصة وترك سوداء الحديث ده موجود ومذكور وممكن تطلعوا عليه من نفسي. معنى كده ان هو بيوصف عالم مصر يعني عايجي سد يأجوج ومأجوج ده في الحقبة الزمنيه التي سوف يكون فيها عالم مصر بهذا الرمز وهذا الالوان وهذه الالوان فيه فاذا هنا عرفنا الفتره الزمنيه التي سوف ياتي فيها السد يعني احنا حاليا نعاصر هذا الوقت طب ازاي يا بقى هو في حاجه بتهددنا اه في سد الاثيوب بيهدد مصر ان هو ممكن ينهار باي لحظه وايه وياخد السدود اللي قدامه كلها فبدل ما المايه بقى سبعين مليار وهياخد بقى تلاتين مليار من السد مروي ومش عارف سد ايه تاني في السودان برضو في سدود بقى كتيره في السودان برضو بتاع اربع خمس سدود كده هياخدهم ايه في سكته لغايه لما يوصل السد العالي والسد العالي هينهار برضو ليه بقى السد العالي هينهار هو جامد وممكن يستحمل المايه دي وتعدي من فوقه حتى مش هيجري له حاجه المفروض يعني ها لأنه بناءه قوي ومتين ومشككش في بناءه لكن الموضوع مش كده بقى موضوع أن في فلك جيولوجي تحتيه فلك جيولوجي ده التسع مع وجود زلزال أيضا في هذا اليوم عشان القدس سوف ينقضها الله حجر على حجر ما يبقاش حجر على حجر قائم القدس دي هتتغربل غربلة جامدة أوي عشان يعرفوا اليهود أن الله حق. يعني الفالق الأناضول ده من جاي من أول تركيا الصدع ده لغاية البحر الأحمر لغاية أريتريا وأثيوبيا وواصل كمان في أسوان وواصل في البحر الأحمر ومتشعب هو ده الفالق ده اللي هيتسع والعلماء حذروا منه مرارا وتكرارا يعني من الناحية بقى العلمية اللي انتوا بتقولوا عليها أما من الناحية الربانية هي علامات الساعة الكبرى سوف يحدث فيها هذا الزلزال العظيم لينهار بعد ذلك السد العالي. طب ليه بقى ينهار السد العالي احنا عملنا ايه غلط يعني عشان ربنا يدينا بقى ده عزاء بقى لينا ده كده احنا دخلنا في انا بعد مراجعتي للقوانين وجدتها كلها فيها عيوب جسيمه تؤدي بينا فعلا الى الهلاك مع الله يعني احنا بنهلك نفسينا وبسبب القوانين الوضعيه اللي احنا عملناها وياريت تراجعوا فيديوهاتي الموجوده على القناه وتعرفوا ايه هي القوانين الكتيره دي اللي هي فاسدة ولا تصلح ان نتعامل بيها او نحكم بيها لان ربنا هيعذبنا بهذه الطريقة لان خلاص الميزان فقدناه في التعامل سواء كان في شركة الكهرباء في شركة المية في مصلحة الدرائب في وزارة التموين في كل حاجة كل انماط الحياة بينا نعمل سطر ونسيب سطر كل حاجة سطر ونسيب سطر حاجات كتيره قوي يعني لو انا اتكلمت عليها تقعد مساحة كبيرة قوي من الفيديو انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي لكن في بع... ما بعد ممكن اكلمكم فيها تاني اكتر واكتر واكتر وأشرحلكوا ايه القوانين الفاسده كلها لكن احنا دلوقتي في صدد دي إيه؟ احنا عايزين نعرف بقى المعلومات دي هل هي حقيقة بعد ما اخبرتكم بما قلته هل هي حقيقة أنا عايز اعرف بقى هل هي حقيقة فعلا ولا لا